أنا اتعرض عليا مليون دولار في العرض الواحد، يعني 16 مليون مصري، قلت لن أذهب إلى السعودية تحت عنوان الترفيه إن أنا مش مصدقة طبعاً الكلام اللي هو بيقوله ده وإنه كاذب وإنه كاذب وإن محمد صبحي مع الأيام ثبت إنه يعني الحقيقة مش الشخص اللي الواحد كان بيقدره وبيحترمه وحطه في مكانة كده مختلفة يعني، طلع عادي ممثل. <تصفيق> إحنا علاقتنا بالمملكة العربية السعودية كمصريين وكفنانين مصريين علاقة كبيرة ومتجذرة، ولن يستطيع أحد أن يفسدها. مدام عندنا قيادة ملهمة دفعت كل سعودي أن يرتفع عنده حد الطموح ويحقق الأحلام <تصفيق>